Hei! Tervetuloa suorittamaan Kestävä kehitys pakollinen, yksi osaamispisteen laajuista verkkokurssia. Kurssilla tutustutaan tämän kaikkiin kestävän kehityksen periaatteisiin, joita ovat ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen. Nämä kestävän tulevaisuuden haastavat ongelmat, mitä meillä yhteiskunnassa on, vaativat pohtimista kaikista näistä eri näkökulmista. Lisäksi kurssilla lisätään ilmastotietoisuutta, pohditaan luonnon monimuotoisuuden haasteita Perehdytetään kiertotalouteen sekä selvitellään, miten yksilön omat teot vaikuttavat <köh> yhteiskunnan rakentumiseen. Lisäksi me pohdimme myöskin eettistä näkökulmaa. Eettinen näkökulma koskettaa koko kestävän kehityksen toimintakenttää. Yksilön oma luontosuhdet esimerkiksi, millainen se on, millaiset ovat sinun elämää ohjaavat arvot tai toisten ihmisen huomioiminen. Ne muodostavat perustan yksilön toiminnalle ja sitä kautta kestävän yhteiskunnan rakentamiselle. Toivottavasti viihdyt kurssimme parissa. Opettajana. Kurssilla toimivat minä, vesikuka-vappu sekä toisena opettajana Niina Rossi. Jos sinulla tulee jotakin kysyttävää, niin laita viestiä mieluummin Vilma-viestin kautta, mutta myös sähköpostilla onnistuu. Kiitos, hei!